Організаційні аспекти по наданню пральних машин і сушарок – це робота Олександра і його також волонтерство. Бо машинки до нас приїхали безпосередньо із Івано-Франківська, з заводу «Електролюкс». Ми з ними, виходить, так співпрацюємо. А ну, сушарки і частина пральних машин також надані були миколаївцями. «Ну, по-перше, хочу подякувати да, за те, що ми маємо таку змогу, змогу саме прання військової форми, і, виходячи з реалії сьогоднішнього Миколаєва, дійсно в моєму підрозділі є і пральні машини, і сушилки, але немає води, і тому, маючи одну чи два комплекти військової форми, ми. Виходячи з сьогоднішніх реалій, саме погоди, дуже великої кількості будівельних військових робіт, маємо потребу, велику потребу саме в пранні військового спорядження і в першу чергу форми. У нас є великі ємності, деякі з них передали нам спонсори, небайдужі громадяни міста. І за гідрофор відповідний, да така маленька насосна станція, яка допомагає кучати воду з цих ємностей, і це забезпечує нас водою і дає можливість працювати. Десять машин, які можуть одночасно прати речі військовослужбовців одного відділення, тобто не займає дуже великого проміжку часу. За одну годину можливо постирати речі одного відділення. Десять людей зможуть мати вже чисті речі. Дійсно, ми будемо мати змогу ну відрізнятися, да, від, давайте так казати, російської армії, да, бути в чистій формі і охайно виглядати